Tot és relatiu? Si mai hi ha algun tros de cuòniem, t'intenta justificar la seva opinió de merda, dient-te que Einstein deia que tot era relatiu, que si la relativitat és parcial, no sé què, bufetada la cara per demagog. No, calma, calma, deixa'm que t'expliqui de debò què sí que diu la teoria de la relativitat. I és que aquesta teoria, demostradíssima, no diu que tot sigui relatiu. El temps és relatiu? Sí. Les longituds són relatives? També, eh? Però no tot ho és. La relativitat i tota la física, tota la natura que coneixem, es basen en una cosa que no és relativa. Aquesta cosa és la velocitat de la llum, que és absoluta i universal a tot l'univers, exactament igual per a tothom, estigui quiet, en moviment o del revés. En el buit, sempre, sempre, veuràs la llum viatjant a 300.000 quilòmetres per segon. Però, és gràcies a que hi ha una cosa absoluta a l'univers, la velocitat de la llum que, per tal que això passi, el temps i l'espai han de ser relatius, han de ser dues cares d'una mateixa moneda. Tant tu com la teva àvia sou supercapaços d'entendre-ho. Si t'interessa, estem preparant un esdeveniment on aprendràs això i molt més. T'ho deixo a la descripció. És a dir, la relativitat existeix gràcies a que hi ha una cosa que no és relativa, la velocitat de la llum. Si tot fos relatiu, poca ciència podríem fer. Si vas dient que tot és vàlid, et despistes i de cop ja tens a Vox el govern. Diguem que no, el tot és relatiu.